Da kan jeg ønske velkommen til andre del av dette webinaret som Enheten Fiks arrangerer for Vestby kommune. I den første delen snakket vi om undersøkende metodik og vi fikk eksempler fra Bjørligens skole på hvordan elever har jobbet med nysgjerrig metoden Vi skal bevege oss videre, og jeg sa innledningsvis at vi i dette webinaret skal både snakke om elevaktive arbeidsformer og dialogisk undervisning. Og så sa jeg at det er en sammenheng mellom disse, fordi at som eksempelet fra Bjørlin viste, når man åpner for en sån forsknings metodikk eller utforskende metodikk, så begynner elevene å snakke sammen og man begynner å med lærerne. Men dialogisk undervisning kan også være et eget inngang til undervisning. Det er ikke bare knyttet til elevaktive arbeidsformer eller utforskende metodikk, den kan også være en, en, en egen tilnemming. Og vi skal nå den neste timen fordype oss litt i dette. Uh, dere har sett en film på forhånd, dere, hørt en podcast på forhånd som belyser teorien og forskningen bak, og som gir eksempler på dette, og vi skal prøve å være nok så konkrete den neste timen. Noe av bakgrunnen for dette med dialogisk undervisning, eller noe av miljøet som har, som har utviklet det, finner vi blant annet på Universitetet i Oslo, som har vært, der er det mange forskere, involvert i et forskningsarbeid som heter Didiak. Uh, Digital Dialogues Across uh, uh, Curriculum er det det, det det står for. Fordi dette prosjektet har de jobbet med på Universitetet i Oslo sammen med Universitetet i Cambridge i England. De har uh, knyttet seg til en del av forskerne som jeg også har nevnt flere tidligere, og de har uh, vært med på å utvikle blant annet en digital plattform som kalles samtavla. Jeg tror mange av dere kjenner den fra før. Og det vi sier her nå i dag kommer til å være knyttet til samtavla, for samtavla er på en måte to ting i ett. Samtalen er en digital plattform, altså ett digitalt program som man kan bruke på en iPad eller en PC eller med, på en digital skjerm eller hva som helst. Og som man kan bruke i klassen med elevene for å frem, si, få samtalen og dialogen til å vokse frem. På slutt av dette webinaret skal dere få møte en lærer som har gjort det mye. Og hun skal fortelle hvordan hun bruker den digitale delen av samtavla. Men samtavla er også et, et, et en samling av aktuell kunskap og råd og metoder for lærere. Altså de av dere som har levet en sønn husker den gamle lærerveiledningen som ble laget til alle læreverk. Der var det både noe faglig bakgrunn og lite råd. Og hvis du går in på samtavla.no så finns det også her en god del eh fagstoff som danne grundlaget for eh samtale, og som bygger på den forskningen som de har jobbat med i projektet Didiak. Vi så klicker vi så går in på samtalarna eh, och klicker på frågsmål eller nederst hvor det står vil du vite mer. Alle lærere er jo så vi klikker selvfølgelig der, og da vil du komme in på en del av samtalen da, som heter dialogisk undervisning med digitale verktøy, og du vil selvfølgelig lese mer om det, og kan se at under her så ligger det tre veier inn. Uh, og jeg skal vise dere noe av hva som ligger her, og jeg tror dere vil kjenne igjen noe av det ut fra det vi har snakket om tidligere. Vi har nemlig så vidt nevnt at i klasserom, i hvert klasserom i hele verden, så finns det någon samtaleregler. Det er noen regler for hvordan vi snakker sammen. Og veldig mange lærere starter i førsteklasse med å etablere en regel om at ingen, altså man kan ikke snakke i munnen på hverandre. Man må rekke opp hånda før man skal si noe, og elevene må vente på tur. Og det er som skal styre ordet. Og det er gode grunner til at man gjør det i førsteklasse. Man må ha en viss sånn grunnregel, altså en slags ground rules som dette heter på engelsk. Men hvis reglene for samtaler i klasserommet i enhver sammenheng bare er denne, at ingen lever kan snakke uten at de har fått um, lov av læreren, og det er læreren som fordeler ordet til enhver tid, og det kanske kanskje til og med læreren som på en måte eh, evaluerer og anerkjenner det elevene sier. Vet, for eksempel man sier jo dette var et fint svar, Fredrik, eller det er helt riktig, Seline, eller noe slikt. Hvis det er den eneste formen for dialog som foregår i klassen, så vil man etter vart gjennom 13 års skolegang, har et lite dialogisk klassrum. klasserommet. Og her i samtalen så ligger en anbefaling om at man bør utvikle samtaleregler sammen med elevene. Og blar du da videre inn så ligger det her både noen tekster om eh øh, hva samtalereglene er, også altså at de kan være uttalte eller nedskrevne. Og det står og det kommer også kommer for noen et vert begrunnelser for hvorfor man bør gjøre dette sammen med elevene, altså lage sånne samtaleregler som gjerne kan henges opp på veggen i klasserommet og som man kanskje skal revurdere eller endre med visse mellomrom. Kanskje er det lurt å ha en type samtaleregler i første halvår av første klasse, men kanskje kan man til og med allerede til våren i førstelinjen når man kommer til andre, kan man kanskje utvide dem. Og har man kommet til sjette klasse, eksempelvis så herfra, så er det helt andre formen for samtaleregler som man ska ha. Og hvis du klikker in på disse visene her, så vil du blant annet også finne helt konkrete råd, altså nærmest oppskrifter for lærerne eh, om hvordan du kan jobbe med dette i klassen. Jag har hentet opp et eksempel, og som dere ser av nummereringen 3a, så ligger det här eh, eksempel, eller råd 1 og 2 ligger før her. Og dette er en, her står også en, en, et forslag til hvordan du kan jobbe med dette i klassen. Gi elevene for eksempel denne lista. Dette er den første siden, det finnes flere forslag til hva som kan være nyttige regler når vi skal snakke sammen i helklasse eller i grupper. Og kanskje vil du, hvis du er riktig sofistikert, vil du kanskje etablere litt ulike samtaleregler for gruppene og for Helklassen. Kanskje vil du ha gruppene etter hvert få lov til å justere sine egne samtaleregler. det noen som er felles og så videre. Og så ligger det her, som dere ser på høyre side, forslag til at be om å skrive ned og bli enige på en gruppe om de seks vesentligste reglene. Og når du leser de som er til venstre, så ser du at noen av dem er mer seriøse enn andre. Og så vet du selvfølgelig som lærer at hvis du har en klasse som, som ikke er så veldig seriøs med skole, som sannsynligvis mest vi prøve å sabotere det hele, så er kanske kanskje ikke dette du starter med. Men jeg vil tro at de aller fleste har klasser hvor flertallet av elevene ønsker å, å ha en bra skolesituasjon, og da har jeg egen erfaring og vet at mange har gode erfaringer med å inkludere elevene i det å lage samtaleregler. Och som sagt, de kan gärna vara skrivna. Kanske vid ett rätt vart lag flera. men det er en ett element som man finner här på denne samtalen då. Och som jag sa så svitt tidigare för er. Jag sa att det var flera ingångar. Och om man går in på in på dialog i elevgrupper eller i dialog i klassrum, ni måste finna där en del bakgrunn for noe det som jeg har nevnt tidligere, nemlig hva slags samtaler er det vi skal utvikle i klasserommet. Det gjelder i seg også i personalet, det gjelder kanskje også i ditt private liv, og som jeg nevnte tidligere, en engelske forskere har studert klasserom i en mannsalder, Neil Mercer er en sentralperson i sånn måte. De har altså observert, tatt filmavtak, gjort notater og at videre. Hva er det som skjer i klasser? Hvordan, hvordan kommuniserer lærere med elever? Hvordan kommuniserer elevene seg imellom? Og de har litt schematisk satt opp at det finns grunnleggende tre typer samtaler. Hvor den første altså är en slags kranglesamtale. Den klassiske debatten hvor du omhører du skal overbevise bevisar de andra om drittsynspunkt. Det är inte säkert att det er en samtal som gör at klassen blir bedre, Och hade vi här gått tillbaka till exemplet fra Björlin om forskarna så är det uppenbart att de samtal de hade, det kunde ju være vara såna disputerande Det kunde ju vara såna korrelerande samtal för det var ingen som visste vad svaret var. Andre typen samtaler, kumulative samtaler, hvor man bygger på hverandre, hvor man behandler hverandre med respekt, hvor man gir hverandre støtte for det man hevder og det man har funnet ut, men hvor man kanske ikke stiller de kritiske spørsmålene. Og det ville kanske også fungert bare delvis i forskningseksempelet fra Bjørlingen vis en elev antok at jo, vi har jo hatt et eksempel hos oss hvor dette Akerbrettet var det som gikk lengst, eller disse elevene kom fortest ned bakken, og de andre sa ja, men så fint, da har vi svaret, da kan vi se si at dette er svaret vårt. Det er hyggelig, det er støttende, men det kommer ikke ned i dypet, det er de utforskende samtalene vi skal ha, og jeg tror det var det Heidi og Karin fra Bjørnlin opplevde. Jeg tror de opplevde dem uten at læreren egentlig trengte å angi samtaleregler, og at læreren egentlig ikke trengte å fortelle elevene hvordan skal de jobbe, men elevene skjønte at her skal de undersøke sammenhengen. Og da vi stille disse spørsmålene, og de sade det, Heidi og Karin, at særlig når man tog med sig dataene inn i klasserommet og begynte å se på dem, så kom det mye god refleksjon, mange gode samtaler, og særlig når elevenes hypoteser ikke stemte eller dataene stemte ikke med hypotesene, som kanskje var det enda presiste å si. Og det er disse utforskende samtalene man skal få på plass. Og det som, som man også har sett erfaring med, med bruk av samtaler eller andre sånne digitale verktøy som man skal få opp samtalen, så kan man gjerne tegne opp ett sånt litt idealt bilde om at vi skal få utforske samtaler i klassen i elevgrupper mellom to og to elever og i hele klassen med læreren. Og så vet dere, ehm um, liksom som meg, at mange elever er veldig tilbakeholdne med å snakke i klassen. Det er ikke sikkert at man får umiddelbart alle elevene ut på de utforskende samtalene, og nettopp der kan dette digitale verktøyet som samtalen kan være et eksempel um, en, en god hjelp til å få eh, elevene til å måtte våge å stille sine spørsmål. Etter et eksempel fra Bjørlien, alle de tre forskningsisempelene de hade der var spørsmålet såpass interessant og aktivt for elevene, det vi kaller driving question eller drivende spørsmål, som gjorde att veldig mange av elevene, de, de gick in i utforskende samtaler, selv om de ikke visste at det var det det het, ville visst at for dette var ideale. Netto for de var nysgjerrige, de var reelt nysgjerrige. Så det å ha etablert eller ha en bevissthet om eh samtaleregler hva er strukturerne? Hva er reglene? Ground rules, som det heter med engelsk, det sier kanske det om at det er grunnleggende strukturer, mer enn sånne konkrete regler. At man har om det, og en bevissthet om hva slags samtaler man ønsker å om det er i helklasse, eller om det er i grupper, eller i par. Det er to innganger som vi kan ha med oss, og som man skal ofte se i. Didiak-prosjektet og dermed gjennom samtavla kan se mange gode eksempler på. Og hvis du som lærer tenker at ja, men dette, dette får jeg til, eller dette detta bra, så er det veldig fint. Hvis dere er på en skole hvor dere observerer hverandre, så er det en fordel, for det er ofte lettere for en kollega å kunne gi tilbakemelding til dig på hva er det egentlig du gjør. Som mennesker så har vi ganske mange forestillinger om hva vi tror vi gjør. Men hvis vi ser oss selv så er det ikke alltid at vi gjør det. At vi gjør det vi tror vi gjør. Med dagens moderne teknologi så er det heller ikke så vanskelig for deg hvis du har lyst å forske på deg selv og ta en liten film av deg selv i klasserommet. Kanskje skal du sette et iPad eller en telefon eller hva som helst i et hjørne sånn at den tar opp dig og du kan gjerne så si til elevene, du nå skal jeg bare ta opp meg selv litt, for jeg har lyst å etterpå for min egen se hva slags spørsmål stiller jeg. Det si, Dette handler ikke bare om spørsmålstyper, men det handler egentlig om dialogiska oppstartere eller dialogiske markurer er det gjerne forskerne snakker om. For det jeg ønsker å minne om här. det er hvis du som lærer, eller når du som lærer skal utvikle et dialogisk klasserom, hva slags ord hva slags setninger bruker du? Hvordan du elevene? Og her har du jo noen eksempler på sånne setningsstartere. Og hvis du bruker det som lærer, så kan du også regne med at elevene begynner å bruke det. Og når man stiller spørsmål om vad tror du eller hvorfor er det slik og sånn? Eller man kan si, kan du utdype? vad vet du mer om dette? Er du sikker? vad er kildene? eller man kanskje vil man spørre andre i klassen, ja vel har Ali sagt dette, hva mener du Sofie, har du noen ytterligere kommentarer til dette? Og som, som Karl sa, oppsummeringen var kanskje at elevene gjennom forskningseksempler fra Bjørlingen, har de fått en annen forståelse av at det finns mange svar, det finns mange innganger, og hvis det er tilfellet hvis man begynner å det, så vil det også være interessant å høre på de andre. Og det betyr at hvis læreren har fått et svar fra Ali, og så skal læreren spørre Sofie om, og hun har noe mer å tilføye, så kan det etter hvert være at i et dialogisk klasserom, så kan Sofie våge gå inn i en eh, utforskende samtale og si jo det Ali sier, det er interessant, men jeg har også hørt, eller jeg leste, eller jeg så en tv-program eller hva det måtte være, som og kanskje utdyr på dette noe mer. Og det hit vi skal, og dette kan så være starteret, og du kan også forske litt på deg selv i sånn måte. Når forskerne er ute og observerer klasserommet, for det er det jo, og dette Didiak-prosjektet, de har også vært ute og gjort det som kalles intervensjoner, altså de har bett lærere på noen skoler om å gjøre noen endringer, og de har vært ute og observert, de har tatt film timesvis og gjort notater også koder de disse eh, datene. Og de har blant annet, dette er ett eksempel på sånne markører i samtalen. Når man skal observere en samtale, så kan man jo se at her er det ulike eh, si, kategorier av eh, måter å, å invitere til dialog. Det ene er en slags invitasjon. Be folk om å forklare, spørre hva de tenker, spørre vad de vet. Det andre er en utdyping. Elaborering er gjerne derfor den har fått denne EL. At man skal spørre om noen kan bygge på. Ja vel, all i det sier du. Sofie, har du noe mer å tilfelle? Vet du noe mer? Vet du noe annet? Eller resonering. Be folk om å forklare hvorfor mener du det du mener. Og det kan jo være at, som mange matematikklærere av og til opplever, at elever har skjønt egentlig hele logikken, men ett sted går det kanske feil i resonemanget, og så blir svaret helt galt. Og hvis man fick tak i dette og fikk fullt resonemanget, så kan det gå være at elever selv skjønner, å oh ja, ja, ja, jeg har egentlig skjønt det, men jeg bare går meg et sted og be elever om å resonere, om å forklare, om å begrunne eller problematisere. Er det noe sikkert sånn at, vet vi helt sikkert, er det noen andre meninger, data, information hva som helst, eller koordinering, det å trekke sammen. Som jo er det eksempler fra Bjørlin igjen viste at når elevene reiste inn på skolen, om det så hade jobbat med att forske på musklerna sina eller på papper eller på aking så har det egentligen gjort en form for syntetisering De behandler datan oss eller ja väl vad er konklusioner vad är tolkningen vad kan vi anta vad tror vi utifrån detta kanske kan det være en en bevisföring eller en hjälp jag tror inte att du ska som lärare sitta och och med såna koder som forsker forsker med men du kan ha vite att man kan beskrive um, man kan beskrive dialog og dialogiske aktivitet i et klasserom på mange måter. Da eh, har jeg jo et håp om at, eh, at vi nå skal eh, ha fått besøk av en forsker fra Didiak-prosjektet, nemlig Karianne Rødnes. Uh, Karianne, veldig hyggelig å se si at du kommer rätt fra et annet uh, samling, vet jeg. Så at du kan være med oss i dag, det er takket være korona, altså takket være at vi nå sitter digitalt. For da har du mulighet til å være med oss nå en liten stund i en ellers ganske hektisk forskerjobb. Uh, uh, ja, som du vet, kort presentert Didiak-prosjektet og vi har sett litt på samtaler og, og, og vad som ligger der, men det har bedt deg om å gjøre, og gi oss et eksempel på hvordan et dialogisk klasserom kan se ut, for det er jo det dere forskere blant annet gjør, reiser ut og observerer hvordan jobber lærere. Så jeg tror at vi nå skal få en veldig sånn presis beskrivelse av hvordan kan et digitalt, unnskyld, et dialogisk klasserom arte seg. Vær så god Karianne. Takk for det. Takk for invitasjonen Bjørn Okko, og takk for introduksjon til både Samtavla og Didia-prosjektet. Det som jeg skal si litt om nå, på en tid av 10 ti minuter som jeg skal prøve å holde meg til, er, så Som så har vi vært ute og samarbeidet med lærere, sånn at det har vært lærere både i England, i områder rundt Cambridge, og her i Norge. Og de lærere vi samarbeidet med over 10 og her kommer det et eksempel på en praxis fra en av disse lærerne. Dette är en lærer som vi har fulgt over tid og som vi har ganske mye, vi har skrevet ganske mye om henne. Det er flere, flere studier. Det, den timen som jag skal snakke om i dag har vi skrevet om i to forskjellige texter, En, en artikel som er publisert i et, et skrift som, som, som er på engelsk og en ett kapitel i en bok som har skrivet på dansk så sånn att uh, viss man lurer på grundlaget for den turbogenomgången som kommer här så så är de texterna tillgängliga. Men alltså detta här är ett uh, en lärare uh, i en ökt uh, brukar ehm uh, dialogiska strategier dialogisk pedagogikk kombinert med samtaler for å få elevene sine fram til en felles forståelse av begrepet makt. Um, dette er en åttende klasse, så de er, når vi er der, ganske nye på ungdomsskolen. Og de er, um, de er en veldig sammensatt klasse. De har mange ulike språkbakgrunner. Det er veldig få som har norsk som sitt eneste språk. Det er rett og slett et veldig sånn sp språklig, mangfoldig klasserom dette her. Og veldig, ikke bare mangfoldig, men også veldig ulike nivåer på hvordan de mestrer eh, norsk, som jo er sant, skolespråket deres. Eh, så er det også interessant med denne klassen, eh, læreren ikke minst at de har veldig begrenset bruk med å bruke veldig begrenset erfaring med å bruke teknologi i klasserom og i opplæringssammenheng. De har ikke det er ikke noen egne PC-er eller iPader her. Her er det sånn, dette er jo noen år siden vi gjorde den data men da var det sånn at de måtte man måtte bestille PC-ene på god tid på forhånd så man, det var ikke noen fleksibilitet, ikke de, nå har jeg plutselig lyst til å bruke smart dette måtte planlegges man motyt att hämta bära pc:er trällde med sig. Ehm, um, godare känner säkert någon av er som husker hur då det där var att noen någon borde bytte om på några knotter och halvparten av pc:erna gick inte var laddade och sånt. Så sånn at med att säga si det är att uh, det att bruka något teknologiske hjälpmedel var inte något som lå liksom i i fingrspissarna här. Eh uh, och detta här så var lärarens första timme med att ta i bruk uh, samtabla. Och så skall det är att uh, det går väldigt fint. Det var det det glider väldigt lätt och läraren altså, det, det, det var tekniskt knirck, men, men som pedagogisk verktyg så så gjorde deticke något att de, at de hade så pass begränsad uh, som de hade. 45 minuters ökt var detta här och alltså uh, hela ökten centrerat runt begreppet makt. Eh og så ser du att det är en sån liten figur på sidan här som är ett lite, en liten översikt över hur den timmen förlöpte och då ser du med bara ett öykast att det var hyppiga skifter eh mellan aktivitetsformer. Eh, en sån helklass intro först och så lite tid til å individuelt arbeide med pen og papir og få liksom hodet på rett sted, og så i gang med gruppearbeid, og så er resten av økta en veksling mellom gruppearbeid og helklasse. Når de kommer in i gruppearbeidet så har de på forhånd hver for seg sittet og tenkt litt og notert, hva legger du i ordet makt? Så det er det de skulle diskutere. De, det de skal diskutere i grupperne, og oppdraget er å legge noen bidrag på samtaler om det de blir liksom enige om, at dette mener vi eh, ordet makt betyr. Eh, den oppgaven er interessant fordi den er en åpen oppgave. Dette nevnte Bjørn innledningsvis, med att ställa öppna frågor så har fler möjlighet till att bidra med sitt det är inte ett facit svar. det är sågar ett et, ett autentiskt frågsmål altså i den förstand att läraren ehm fråga kan vara öppna men det behöver inte vara autentiska alldeles. Men uh, autentisiteten her ligger i att elevene veldig godt vet at læreren faktisk er interessert i å høre vad de oppfatter med dette, dette begrepet. De vet at når læreren spør åpent så er hun faktisk, og det signaliserer hun på veldig mange måter, faktisk interessert i å høre vad de har å si. Och så diskuterer de uh, elevene som er i den gruppa som vi følger med kamera vårt. De har litt sånn liksom forskjellig men det, noe de holder på med veldig er dette her med at ja, i gamle dager da hadde kristendommen nye makt, och kongen hadde mye makt, og, sånt. og så bruker de mye tid på dette som de husker fra, fra tidligere historie, altså tidligere samfunnsfagtimer, de har jobbet med de store revolusjonene og maktfordelingsprinsippene, og det er det som ligger under här når de driver og snakker om at makten skulle deles i tre. Og det bruker de ganske lang tid på, eh, og de har et veldig langt og veldig artig resonemang rundt dette med maten som skal deles. Men så, mens de diskuterer sine innganger, da, disse fire som sitter i gruppa, de har tenkt litt forskjellig, men, og de diskuterer alle innspillene i tur og orden, men så begynner de også å lese på samtale, da. og da ser de de bidragene som dere kanskje klarer å lese her, for eksempel så er det noen som har skrevet Makt betyr når en eller flere personer bestemmer over mye og har masse kontroll. Ja, så sier disse elevene. Er det ikke egentlig? Er det ikke det det er da? Er det ikke det makt er? Og så lager de et bidrag hvor de skriver Makt handler om å bestemme og ha kontroll. Altså det de har sett på samtaler som de er enige i. Og så legger de på sine egne perspektiver. Makten skulle deles i tre for at alle skulle ha det bra, og før i tiden hadde kongerbyet makt. Så her ser vi et genuint flerstemmig produkt fra den gruppa, hvor de har integrert eh, sine ulike ståsteder, eller sine ulike forståelser, og, eh, og noe de har da eh, tatt med seg fra samtaler. Eh, de har altså i, denne gruppes, eh, i dette gruppearbeidet fått et utvidet dialogisk rum som går utöver gruppen och inkluderer stämmor fra de andra de andre andra i klassrummet. Så går det vidare då klassen till en helklassesekvens. Och det som läraren gör og som nu gör sån som hun ofta gör när hon brukar är att hon bruker elevbidragene som utgangspunkt for helklassesekvensen. Da er det ikke sånn at hun da gir en redegjørelse for... Ja, nå ser jeg at dere har snakket om slik og sånn. Da løfter hun bidragene opp på tavla, så alle kan se alle bidragene. Og så bruker hun fokus og tid på hver gruppe, slik sånn at de får utdypet og forklart sitt bidrag. Da spør hun hele tiden. Hvilke tanker ligger bak vad Hva snakket om? Kan dere forklare det? Ja, hva tenkte dere da? typer type spørsmål som er veldig åpne og inviterende, men samtidig som, som, som gjør at elevene må gjøre det som dere så på en av Bjørns livsbilder her. De må elaborere, altså utdype, og de må resonere, altså si noe om de har tänkt. De må vise fram resonemangene sine. Så det og faktisk utdype, det er en, en samtaleregel i denne klassen. Vi må gi begrunnelser for det vi, de påstandene vi har. Og den måten å snakke sammen på er etter hvert så internalisert at når læreren sier sånn mm, så skjønner att at ja, dette synes hun er interessant, og nå ber hun oss om å, å si mer. Så når hun sier, mm -hmm, så skjønner de at de må fortsette å, å utdype mer. Eh, så är det også en sånn som egentlig ikke er nedfelt som en samtaleregel fra starten av, men som utvikler sig som en sånn felles forståelse, og det er dette med felles ansvar for gruppas eh, bidrag. är blir alltid ansvarliggjort som gruppe når de skal presentere gruppas bidrag. Da sier selvfølgelig læreren gruppe 3, Petter, kan hva snakker dere om. Men hvis det går lite stå for Petter da, så sier hun, dere andre, kom igjen, hjelp Petter. Dere, dere var alle enige om dette bidraget, alle må kunne forklare det så att ingen blir stående liksom skägg i pasta och komma lite i kort med att förklara vad de har sagt om. Detta är en et, et, et kollektiv ett kollektivt ansvar. Så brukas också samtalen till eh, det att sammanligna och kontrastere bidrag. Når det är sån att eh, det är altså en funktionalitet i samtalen att man kan sortere bidragande på tavlan sån visuellt. Men hun gör detta också utan att bruka den Bare Bara väl lyfte fram eh ett bidrag och syr si, det, "Vartom skiljer det här sig från de andre bidragen egentligen? Hurdan hurdan det som skiljer disse olika ehm øh, olika øh, bidragen här?" Och det är akkurat dette, att sammanligna och bli uppmärksam på skillnader i synspunkter eh øh, det att fag kan ses på olika måter er jo en del av det man ønsker å trene fram med kritisk tänkning. tenkning. Eh, også dette med alltid å gi begrundelse for og søke forklaringer, er også en del av det å tenke kritisk. Her, og her gjør man det på sånn, eh, med enkle grep. Da. Kritisk tänkning kan enten være nog veldig stort og komplisert, eller så kan man ta små skritt og øve elevene liksom i håndverket, det att ställa frågor, det att vara beredd på att begrunda och så vidare. Och soptavlan, vad ska vi med och bruka ett sånt fagbegrepp, faciliteter eller hjälpa fram denne typen sammanligning och kontrastering. Eh och så gör har den också den styrken att den jo håller fast, såna digitale värder kan hålla fast i yttrandena så sånn att man får fokus på dem, og kan borre i dem. Hvis man snakker muntlig, så forsvinner jo, <går> forsvinner jo ytringene. Og selv om man som lærer tenker at ja, det må jeg huske å komme tilbake til, så er ikke det ikke alltid så lett når, man har kommer, når mange har kommet med sine innspill. Men her ligger jo ytringen, og man kan få hjelp. Der. Det blir sånn, um, en slags krykke. Man holder, hjelper enn å holde styr på, på noen hovedpoenger. Og man kan också komme tilbake i tiden senere. Neste gang man diskuterer i dette tilfellet begrepet makt, da, så kunde man lyfta fram igjen denne tabla och sett litt på både ytringene og sammenlignende, eh, altså brukte de sammenligningsmulighetene. I siste del av timen så eh, har det en helt klasse samtale til eh, hvor grupper har grupperna har varit ute och diskuterat i flera andra rundor och sista rundan den sista helklassens samtalen så har de diskuterat vem som har mest makt i klassrummet. Och då det vi har sett till nå är ju att eleverna har jobbat väldigt sån eh vardagsorienterat mot för att sätta ord på dette med makt, De har hållit på med vad är det du förbinder med makt? Och så har vi sett att en av grupperna brakte in någo tidigare faglig kunskap. Dette med att ja, kungen hade med maktför och maktfördelningsprincip på sånt som är om man har hämtat in i tillägg till vardagskunskapen sin så har man hämtat in någon fackkunskap. Så då är vi i riktning av en fage förståelse. Och så har de då fått denna uppgiven här med eh och och diskutera vem som har makt i klassrum och då har de diskutert lite olika där och men det som læreren gör här er att hun har en mye mer styrt samtale. Noe av det som dialogisk dilemma er jo å balansere det at elevene skal få utforske, og det at man gjerne har sånn, gjerne noe man vil att de ska sitte igjen med etter timen også. Og det som hun gör här er att hun har en styrt samtale hvor hun leder dem skritt for skritt gjennom um, dette med å hvem som har makt, og da har de diskutert at uh, det er ikke det nødvendigvis det å ha mye som uh, gir deg makt. Du er ikke allmektig allikevel, det er alltid hensyn du må ta. Så det ligger bak her når de er, går inn i dette resonemanget. For da har de fleste elevene sagt noe om at det er jo læreren når det kommer til stykket som har mest makt i klasserommet, så sier læreren ja. Da stemmer det, det er jo jeg som skal styre den timen. Men, men er det ikke noen flere enn læreren som bestemmer da? Og så kommer det ulike innspill. Ja, rektor da. Ja, ja, og rektor er det han som bestemmer alt på skolen. Da? Nei, kanskje over der så er det politikerne, og så kommer de seg fram til at til slutt da. At, uh, egentlig jo, har jo vi mulighet til å uh, påvirke hvem som bestemmer, også gjennom de demokratiske kanalene. Uh, eh genom ja, vi skönjer att det ligger ett resonemang bak här med att vi är del av folket. Politikerne kommer fra folket och stäms fram eh, av folket. Eh, men här har vi vi klart att dra en slöjfe fra en helt utforskande samtale och fram till det som hon liksom där två mål för den här timmen. Det ena var att vi skulle ha en felles förståelse utgångspunkt för att forstå begreppet makt och och börja förstå det at vi de selv har en ehm en möjlighet till att utöva makt så är något av det som utgör den sån dialogiska det fina dialogiske i den klassen här är en så tydlig samspel mellan dialogisk pedagogik och samtalen. det är viktig, Den första sliden jag visade er så var det den oversikten över aktiviteter, växlingen mellan grupp och helklass. Detta med hyppiga skiften är viktig. Vi vet fra forskning att det är vanskligt att få idéer till att regisa mellan aktiviteter. Så det ehm att man skifte lite ofte, slik sånn at ikke man ikke på for lenge, men har, liksom, fortsatt har momentum i en sak når man bringer det videre fra gruppe til plenum, er viktig. så hjälper samtavla till med det å la ideene reise mellom grupper, sånn som vi så, de hentet ideer fra samtavla in i sin diskussion diskusjon, og også mellom, fra gruppene och til helklassen, sånn som vi så att læreren løftet opp bidragene som grunnlag for diskusjonen i helklassen. Så har eh, samtavlet også den fordelen at den gir læreren innsyn i vad som diskuteres i gruppa og den hjälper elevene til å fokusere i gruppesamtalen fordi de vet at de skal de skal enes om ett produkt og de vet jo at det blir gjort ansvarlig for dette bidraget etterpå. Så legger også dette undervisningsopplegget godt till rette for ulike måter å uttrykke seg på. Eh, man starter med å ta noen notater for seg, sånn at man er litt forberedt før man ska snakke i grupper, så er det både snakking i grupper og heltlasse, og det er mikroblogging som et ut, måte å, å, å uttrykke sig på, som har en form som er interessant i det å for eksempel kunne presentere uferdige tanker, fordi mikrobloggingsformatet er så kort, så tillater det og nesten oppfordrer det till är liksom sånn ofullständiga formuleringar som man kan jobbe videre med. Eh så är det dessa öppna frågorna som ger möjlighet för många olika svar och det att dra in ulike kunskapskilder. Samtalerreglernas är med att stötta upp runt det att alle ska bidra och det att yttranden ska utdjupas. O sist men ikke minst så har den läraren en syns jag, man kan vara lite normativ och si, en förbildlig praxis på det att anerkänna og synliggöra och intressera sig for och gå ordentligt in i elevens bidrag. Ehm sånn som vi har sett det här så är det de som danner utgångspunkter for hela klassens samtalen och det ger tid till dem och det borde i dem och det anmärkas som intressante och viktiga. Det var sista ord fra mig. Ja, eh, till utan att få inlägga det, Kalle. Ehm, jag har fått ett spörsmål. Ja. det är eller det är stor variation i arbetstempo. Ser vi på frågan, tar man hänsyn till dette vid hippiga skiften, så att inte en del faller av? Mm. Det tänker jag, det är jo alltid et kunststykke. Og det är jo om mulig enda mer komplisert når folk jobber, på, jobber digitalt. Det må jeg bare si. Jeg vil holde på med en sånn utstrakt undervisning på Zoom, sånn som det er inne i nå. Og det har skjønne når man ska avslutte grupper där det er vanskelig det. Men mens i klasserommet så har, så har man jo litt mer mulighet til å, å, å følge med og støtte, og det er jo et av de grepene som denne læreren også gör som ikke vi fikk vist fram här, men hun er veldig til stede i klasserommet og vet jo godt hvor hun ska støtte og dytte litt, og hvor hun, skal, hvor hun vet at der går det ganske greit, også hvor det begynner å spore av litt, så at hun er til stede og, og støtter der det trengs, på en ja, imponerende måte, må jeg si. Og det er riktig at at man trenger litt sånn tid, og det er jo kanskje blant annet derfor det er fint at man har denne åpne formen da. At, at, at, at man er tydlig på som lærer at man blir ikke helt ferdig. kanske dere bara har bynt å tenke, men la oss høre hva dere har tänkt så langt. Hvor langt kom dere, og vad tänkte dere på, og vad snakket dere om som er veldig åpne innganger, men det er klart at avveien og antall skifter i denne økta ble til underveis. Hun lagde noen oppgaver underveis, kun på grundlag av det som ble diskutert i plenum, og det at hun så at ulike bidrag for exempel skilte seg, det dannet grundlag for en, en, en ny oppgave som hun jo ikke ville lagt inn, da ville det ikke blitt så mange skifter hvis ikke hun hadde sett at det var lurt da. Ja. Et ganske rundt svar på det spørsmålet der. Tusen takk. <laughs> Men jeg tror også en hank ut en kommentar til dette i forbindelse med det du sier Karin en spørsmåle om om skifter. Fordi også det som elevers arbetstempo, fordi den situasjonen du skildrer eh Karin Owen en, en ganske muntlig situasjon. Og mye av det elevene gjør er å snakke sammen i en gruppe og produsere noe. De skal ikke, altså de skal ikke produsere så veldig mye. Hvis man derimot har en, en klassisk matematikk-team eller en norsk-team eller en engelsk-team hvor elevene skal svare på et sett på oppgaver, eller lese en ganske lang tekst, og så svare på noe, da vil vel forskjellen, og jo når de jobber da vi vil forskjellen mellom den blir på en måte mye større det man opplevde den timen her hvor på et eller annet vis elevene trekker hverandre med i gruppa. Mm. Det det, eller, kan man tenke på den måten? Ja det tenker jeg og det, og det tenker jeg er ganske viktig og det er jo ikke sånn at noen orker å på med dialogisk undervisning absolutt hele tiden for det er utrolig krevende for læreren for man må jo være så utrolig tunet innenpå det elevene sier och och alla de liksom olika måtena de uttrycker något på och det där och liksom få det få in i någon större resonemang och och ja värdesätta alla som man försöker ge lite sån styrning på dem så det det tror jag är väldigt viktigt at, att man har olika øh, man ville aldrig haft lika många skifter i andra sammanhangerna men det som er viktig også er at disse her har ventet seg til, de har liksom skjønt det, og det sier de eksplisitt elevene også, at, at de, det der å tenke sammen og det å bruke samtaler til å liksom få se vad andre tänker. De, de skjønner liksom det at de er på ulike steder i tenkeprosessen og at nå er vi underveis dere, og om man ikke har kommet like langt så er det så er det som sånn det er når vi tenker når vi jobber på denne måten. Hmm. Du, vi, vi har et spørsmål til. Eh, du minns att vet med skifter og jeg ser jo det at det så webinar hvor folk sitter stille og ser på skjermen i 한 halvtime det bryr det er sånn som ikke ett en skifte men vi vi blir ikke fåte et skifte vet vi har murke personer så vi ska med ett öjeblik introducera Kerstin Kvvik men det kommer ett spørsmål till i chatten som jag har lustat eller en kommentar kanske där till alla. Fordi et godt spørsmål her er det en som sier, her blir mange, jeg antar at hun mener i den timen da, her blir mange innspill kastet ut, er det ikke et poeng å enes om en definisjon eller en forståelse av maktbegrepet, eller blir mye hengen i lufta. Jeg tror dette er det som forskere kaller et epistemologisk spørsmål, altså hva slags kunnskap er det vi skal etablere, skal vi etablere én fast kunnskap, og ikke minst i opplæringsløpet. Når ska vi etablere en sånn, en sånn enhetlig kunskap. Og er det, et, er det en dialogisk klassnum på en inngang eller en start til at man etter hvert nærmer seg en enhetlighet? Er det en måte å tenke på? Ja, det er det jo stor uenighet rundt eh, akkurat dette her i det, i det dialogiske feltet, også. men sånn som vi og, og, og mange da tänker om om læring så er det denne balansen mellom utforsking og det å finne en strammere faglig retning. Og det er helt riktig at dette er en mobiliseringsøkt. Her er det å altså få opp de ulike forståelsene, få nyansert hverdagsforståelsen som er første skritt i det och närmar sig ett fagebegrepp. De ärcke de ärcke där. De ärcke nå som sånn att de kan skrive svar på en pröva vad er makt i samhällsfagssamling. Nå har de eh, mobilisert och fått upp intresset för begreppet, sett nyanserna och så är detta et begrepp som de fortsätter att jobbe med i ulike och smalere och smalare fagliga fordi elevene kunne selvfølgelig ha fått en lekse i en lærebok og lese en side hvor det stod definert hva makten er, og det skulle de gjengi på en prøve. Det hadde selvfølgelig vært en mulighet, men, det, men jeg oppfattes at den dialogiske tilnærmingen henger også litt sammen med det utforskende, det at, at man nettopp skal på en måte gradvis gå inn i dette. Jeg skal si tusen takk til deg Karianne for du var med om du har mulighet til å være med oss og lytte videre, det vet jeg ikke, men, men vi skal introdusere en ny bidragsyter som også kommer rett fra undervisning og som kan være med oss takket være den digitale verden, og det er Kjerstin Sørede Kvåvik som jobber som lærer på eh, Hovedgårdens skole, det er en ungdomsskole i Asker kommune. Karianne hadde det eksempel fra en klasse som ikke var veldig teknologitett, så vidt jeg vet jobber du i en i en Google-kommune hvor alle elevene i klassen din har hver sin eh, maskin. Men jeg har bedt deg om si om hvordan du bruker eh, samtavla, for du har brukt den mye i eh, undervisningen. Vær så ja. god, Kjerstine. det. Da har jeg altså en, um, laget en presentasjon her som heter samtaleregler og samtavla. der jeg har med noen eksempler fra, fra klasserommet. Jeg har skrevet det sånn det at uh, samtalereglene uh, opplever jeg og vi uh, som lærere på overgående som viktig uavhengig av den digitale støtten som samtalen tilbyr. Så jeg vil begynne rett og slett uh, litt med det. Uh, vi uh, har uh, jobbet med en resurs fra digitale-dialoger.no som är dadidack som står bak samtavla eh, som har eh, lagt ut olika eh, resurser for att läge samtalerregler i klassrummet. Så vi har brukt de resursen som grundlag för att eleverna ja, sammandap blev eniga om vilka samtalerregler som var viktigst det finns jo en eh, masse eh, regler og forslag til hvordan en kan prioritere disse reglene. Eh, men de kom fram til disse som jeg har da en liten plakat eh, i gult her eh, til høyre. Så eh, det är en plakat som hänger upp i klasserommet som elevene har skrevet under på. Eh, o så som vi da har alla med næterængt upp i klasromeet, eh, som då da danner grundlage for hvor den vi øsker at vi skal snakke sammen i klasromemme. Eh, og eh, det bruker i forbindelse med både de helklasse undervisning og eh, når vi sitter med læringspartner og når de sitter og på grupper. Så det minner vi det på væ gang vi skal diskuterre og fargle diskuterre på standarder. Um, hver gang ni skal snakke sammen i klasserommet, så minner vi dem på de regler som de har blitt enige om. Og det vi opplever er at det er superviktig at elevene har et eierskap til disse samtalereglene. At de selv har vært med på å prioritere dem og at eh, det här er noe som eh, de kjenner igjen som, de, eh, som er viktig for de selv da, for at det skal være noe som er relevant å bruke i klasserommet. Och så tänker vi jo også at samtalereglene skal bidra til å gjøre klasserommet trygt for samtaler av ulike art. Eh, og det er jo ikke gitt at et hvert klasserommet har en eh, har en sånn eh, grunnleggende trygghet, slik at alle føler at eh, her har jeg noe å bidra med, her kan jeg eh, lett eh, ta ordet, eller eh, ja, i det hele tatt delta da, om det är i grupper eller om det är i fullklasse. Så vi har jobbat mye med at eh, samtaleregler skal være et verktøy for att eh, det ska tryggt trygt for alle å bidra i klassrummet. Og det skal kanske kanskje komme litt grann tilbake til når det gjelder trygghet, om både trygghet og eierskap når jeg snakker om de eksemplene fra vi ved brukersamtal. Vi har også brukt samtalekort på grupper, og det har jeg to bilder av. På ene siden er det på norsk, og på andre på engelsk. Det er ikke kort som vi bruker hver eneste gang vi sitter og snakker sammen i grupper, men vi bruker det lite jævnlig for at eh elever ska få en en starthjälp till att kunna ehm um, uttrycka sig. Och så är det ju också väldigt fint att detta här nu som alle får det utdelat och det får besked om i dag brukar vi detta eller du ska se på detta denna detta korta då eh när du ska ska diskutera disse påståendena. Så blir det något som, som alle alla og som vi håper da også kan bygge et trygt miljø for diskusjoner og refleksjoner. Um, noe av det som kanskje er viktigst, eller det blir jo på en måte en, en veldig viktig komponent i det å skape et trygt klasserom for deltakelse er lærere som modellerer dette. Som modellerer um, samtalereglene, modellerer disse setningsstartene som vi finner på disse kortene og modellerer og påminner og begrunner hvorfor vi skal i det hele tatt snakke sammen. Hva får vi ut det? Hvorfor er vi nødt til å begrunne det vi sier? Hvorfor er det interessant å stille kritiske spørsmål? Hvordan gjør vi det på en god måte? Så at de samtalene man har med elever, enkeltelever i klasserommet, det fint når det bærer preg av en form for samtale som vi ønsker at de også skal ha når de sitter på grupper og snakker sammen. Men det kommer jeg eh, litt tilbake til, men det här med å be om begrunnelse, be om å utdype, eh, det er jo et väldigt viktig komplement altså til eh, det som vi ofte gjør som lærere i klasserommet. Vi står og, har en samtale i helklasse, og vi ønsker at de fleste skal være med og være pålogget. Og så blir det det vi ofte kaller for en sånn tiradisk samtale som jeg skal komme tilbake til hvert øyeblikk. Um, altså, før jeg bare går inn på samtaler og eksemplene, det er mange, mange forskare som har, har en liggna uttalelsen när det gäller teknologi men jag tog någon lite sån det är inte det de, de de aller inte men det visar en och viktig det har varit länge och det har fortsatt stor och vara värde ingen teknologi i sig selv ökar läns uppbit då så det er det avhänger av hur god den og som jeg sa i stad, den litterariske strukturen, eller ERF-strukturen i en samtale som man ofte observerer i klassrumsamtal klasseromsamtalen eh, mellom lærere og elev, så er det ganske vanlig at den følger en struktur med, eh, der læreren stiller et spørsmål, eleven svarer, eh, læreren gir en form for tilbakemelding eller en form for evaluering. Da. Neil Mercer har skrevet om denne, bland annet, og han sier at det her er ikke noe gærne struktur, det er ikke noe feil direkte med strukturen. Men han påpeker at det her, når han snakker og skriver om dialogisk undervisning, så er det jo det at en ser at hvis en utelukkende gjør denne type aktivitet eller samtalehandling, så kan jo eh, så, så får man gjerne ikke tak i eh, det som kan komme fram i, i en dialogisk undervisning. Eh, så det kan bli, eh, det, alt til sin tid er noe som Mercer sier. Eh, mikroblogging og klasseromsdialog, det her eh, var jo eh, Karjane inne på eh, i stad. Eh, sånn, selv så opplever jeg veldig at det her øker deltagelse. Um, det som kanske er viktig å ta med fra forrige slide er jo det at ved samtavler bruk av samtavler der elevene skriver inn bidrag selv så hopper du på en måte over den sensen der eh, læreren stiller spørsmål, elevene skal rekke opp hånda og um, det de på en måte eh, terskelen for å delta i lavere um, gjennom at de kan bidra på via sin digital enhet. Og at det har da tilgang til andres tanker samtidig, som gjør at de, om de ikke ønsker å in ett et bidrag selv, så kan de da eh, bygge videre på andres bidrag. Og det er også litt sånn interessant for at i begynnelsen, da, vi, eh, da jeg minnet elevene på den funksjonen i samtavlen, så var det jo Veldig interessant, for det var en klasse som sa det, at, eller noen elever i en klasse sa at jeg har ikke så veldig lyst til å bygge, altså redigere andres bidrag, for det är ju deres, og jeg har jo mitt, og da ble det jo en veldig fin dialog rundt vad er det vi faktisk gjør når vi bruker samtaler, det, det er at det är en kollektiv læringsprosess, og at vi skal gjøre noe sammen, at vi skal bygge på hverandres idéer, det er hele, hele poenget, eh, at den skal, eh, rett og slett hjelper hverandre å og få speilet sine egne tanker opp mot andres ideer, da. Um, så, det, så igjen kan vi da knytte dette til det med trygghet. Hvor trygger elevene på hverandre i, i den prosessen med å bygge vidare på andres bidrag i, i samtaler. Men den ene klassen vi, vi hadde dette uppe som tema, så ble det en väldigt eh, fryktbar eh, dialog. Og jeg tenker at sånn i ettertid så har jeg sett at de har lettere for å eh, koble seg på andres bidrag. Um, Og så er det jo, eh, vi snakker om stillasbygging som en synergi. Nå har jeg vist til noen eh, kilder som jeg har brukt altså, i min egen masteroppgave der jeg skrev om eh, samtaler. Um, og med det som mener jeg vi har en, et objekt som elevene kan rette fokuset mot og kunne diskutere. som altså, vi diskuterer bidragene på tavla, eh, at det gir et, ja, et felles fokus som gjør det også enklere å følge med på de resumemangene som skjer møntlig når da eh, elevene eh, bli oppfordret til å begrunne av meg da eller de blir oppfordret til å fortelle mer, eller blir oppfordret til å vise noen kontraster. Sånn at det en det gir et, et godt grunnlag for et felles fokus, men så er det på en måte, det, det blir jo viktig, de dialogiske vendingene som læreren gjør da, at den bruker det ikke som en parkeringsplass for bidrag, der alle skal bare, rätt in med alle tankene sine og så er vi ferdig der, men at vi faktiskt bruker det at det er et verktøy, at man skal, eh, ja, at det blir en interaksjon eh, mellom eh, det som skjer muntlig og det som er eh, dannet via tekst. Eh, og så er det jo sånn at det er mange muligheter for organisering eh, med ulike emnetegger, man kan filtrere, elevene kan redigere det selv, Eh, som også gör at det er en sånn viktig del av samt tavla, tenker jeg, da, for at en skal kunne eh, så helt synlig åpenbart også kunne ombestemme seg eh, på, i de bidragene på tavla, for vi snakker en del om både det at det er lov til å kritisk til andres ideer, men ikke personen, men også at det går an å ombestemme seg hvis en diskuterer en sak, eh, at ikke det skal være veldig farlig. Da. Alt dette här eh, bunner jo faktisk i hvor trygge elevene er på hverandre, og, og med lærere i klasserommet. Um, og derfor tenker tänker at de samtalereglene är uansett väldigt veldig viktig for at eh, elevene skal forstå eh, hvorfor er det vi snakker sammen, vi har noen regler, vi følger disse, dette har vi, har vi skapt i fellesskap. Eh, lagring og underveisvurdering, det er jo en veldig fin måte å, å se hvordan det ligger an enten i starten, underveis eller mot slutten når man jobber med et tema. Eh, og det sier jo også noe om en, for, altså en forforståelse for eksempel når det gjelder begrepet som, som ble snakket om her tidligere med maktbegrepet. Eh, kan den jo også eh, bore litt i disse tankene og disse ideene for å også kunne eh, rydde unna misforståelser eh, og eh, ja, får en oversikt over hva elevene da sitter med. Så er det jo litt sånn at eh, i starten så tänkte jeg selv i hvert fall at når jeg fikk in veldig mange bidrag fordi at elevene bidro eh, enkeltvis, Først så bidro det i gruppevis, for jeg syntes de at det var sånn tryggere, og tenkte at dette var en god start. Så de skrev inn gruppenummer, og så dukket det opp på skjermen. Etter hvert så ble det da elevene, at elevene deltok enkeltvis, og da fikk jo jeg mange, mange, mange bidrag opp i feeden. Og da først så tänkte jeg sånn, åh, men det her kommer jo til ta litt tid for, jeg skal jo lese gjennom, og jeg vil jo anerkjenne elevene, og så blir jeg litt stresset for at elevene da måtte vente på det, og det er jo mange måter å gjøre det på, men jeg tänkte bare at jeg vil si at det er jo også noe med å huske eller minne seg selv på, tror jeg da, at elevene gir jo oss mer tid enn vi kanske tror, spesielt når det handler da om at vi skal se dem, altså se bidragene deres. Um, ja, og så varierer alltid altså, vilket bidrag jeg tar ut, um, for at uh, det her, uh, altså hadde det vært sånn at man da uh, velger ut noen av de samme hele tiden, så får du samme problemer på en måte sånn med uh, at det er gjerne de samme som deltar uh, med å rekke opp så der er ja litt forskjellig eh, det er altså forskjellige bidrag fra gang til gang som trekkes frem da og forskjellige måter å gjøre på enten at de deltar via gruppe eller at de eh deltar enkeltvis og så at de kan dele skjermene sine hvis de har organisert egne tavler. Eh, skal bare vise noen, Dette er en liten sånn gammel en. Ehm dette er et eh, en tavle fra val bottene vi ska börja på et sånt eh um, projekt om vatten och så uh, skulle vi då ehm um, med eleverna vad de syns som ja, värderingskriterier och det som er viktig att ha med i värderingskriterierna. Eh uh, och då fick vi også uh, snakke om eh uh, for för exempel är det poängen att presentation ska ha masse bilder eh, at att eleverna fick eh, utdypa och begrunda eh, sina tankar så då blev det ju en, en samtale samtal om värdering och varför det ju ligger delen varför de menade at de olika delarna hörte till eller hørte med i en eh i de da, som blev utarbetat og som de där kände igen da det skulle benyttes ved innlevering av projekt. prosjekt. Så har vi også, dette var også fra åttende trinn, i samfunnsfag, hva tror dere kommer til å skje nå fremover etter møte mellom Kim og Trump i Singapore, og her har de nok snakket litt sammen på grupper, og så har de, tror jeg nok de har deltatt med Eh, men navn, men at de var på eh, grupper, det er derfor jeg har sledd av det. Eh, og da fikk vi jo sett litt, og prøvde så, sammen med elevene så prøvde vi da, og så, vi organiserte sammen disse plasseringene av disse bidragene. Og at de fikk da en utdypet, de kom en sånn en hypotese, eh, som også er en sånn eh, fin måte å eh, prøve å ja, tenke litt eh, kritisk. Eh, eh, prøve å bygge på kunnskap, tidligere kunnskap om landet, om personene. Eh, så det er også en måte. Dette er ganske lenge siden, men nå skal jeg vise noe som er ganske, eh, ganske nylig. Dette gjorde jeg hjemmefra, altså det vil si de hadde digital undervisning. Och det var en klasse som då eh har på rätt tidpunkt i jobbet en del med tema samhälle samfunn och samhällskritik. så hade vi då på reklamer og kampanjer som sammansatta texter. Och frågman var egentligen vad de menade att det här kunde koblas till tema samhälle samfunn och samhällskritik. Og her eh, var det flere, ganske mange etter hvert, som bygger på hverandres eh, bidrag. Eh, og det som også var fint, det er at vi fikk eh, strukturert eh, med bakgrund, så lagde vi noen... Ja, med sånne tre søyler da, eh, så lagde vi... Vi prøvde å lage en sånn indeling sammen, og det som også skjedde var det at... Eh, i Når jeg har hatt digital undervisning så har alle elevene svart skjerm, ikke sant? Det det som er vanligst for tiden. Eh, og det blir litt, det litt unaturlig og vanskelig å be noen på en måte ta ordet da. Og det har de også selv sagt at det synes de er vanskelig og kleint. Men da vi brukte dette så eh, fikk de vist... Eh, at de, de, kan, de kan delta via altså hjemmefra, og de deltok muntlig med å eh, ja, begrunne og utdype det som de hadde. Og så vi, vi gikk vi in på kritisk tenkning da, med eh, den som er, er highlightet der, med, man finner reklamer og kampanjer overalt i samfunnet, og det er lett å gjøre det, det reklamen sier uten å være veldig kritisk. Eh, og da fikk vi flere forslag, eller flere eksempler på det. Så eh, det här er bare et av flere, men det funker veldig bra å gjøre det eh, i, under digital eh, undervisning. Vi har gjort det både eh, ved at enkeltelever har svart, og at, og, og at elever har eh, først vært i breakout rooms, vi har bruker Google Meet och så eh, har de svarat gett ett fälles svar därför som vi då har eh diskuterat eh, fälles der i där vi har varit fullt i mig. Ja, det är ju också eh, det många det, det er jo den där avgöring altså, Um, vad skal man si, balansegangen mellom å få vist bidrag, anerkjennet bidrag, gjerne bidrag eller fra, fra elever som sjelden tar ordet ellers. Um, og det å kunne bore i ulike bidrag som man finner interessante, og man finner ofte veldig mange interessante uh, bidrag som gjør at det er fint at man kan lage og kunne gå tilbake inn og jobbe videre med det. Um, Och her så er det jo også, um, her er det en sånn, du kan trykke på en, på disse tre prikkene her, uh, så har du mulighet til göra gjøre ting, da kan du bland annet trykke på en sånn lyspære som gör at den lyser opp, og da er det jo litt enklere å forstå hva er det vi snakker om her og nå, og här står det jo også noe om at det er penger involvert i nye Da fikk vi også diskutert hvilke kilder de eh, viser til eller tenker på når de snakker om at det er penger involvert, hvor har de hørt dette fra, eh, hva, eh, ja, hva slags forkunnskap eh, ligger til grund, når vi ska begynne på dette temaet her. Også er det jo mange ulike måter en kan organisere disse bidragene på, for du kan velge ulike tavler. Så jeg kommer ikke til å vise alle akkurat nå, men här er det også en måte å dele inn tavler på. Hvis en har hatt for eksempel fire tema, eller fire punkter for en slags analyse da, av en tale for exempel. så kunne man ha gjort det slik og plassert det i fire ulike båser. Ja, og har jeg snakket lenge? Ja, det har du gjort Kjerstin, men det har vært veldig interessant og, og, og veldig spennende å høre hvordan du har brukt eh, samtavla, hvordan du gjør det. Um, du nevnte også veldig hvordan du skaper trygghet i klasserommet, som, som er veldig fint at vi får på en måte presisert. Og så, og så synes det var verdt å merke seg eksemplet du hadde med denne eleven som sa at hun ikke hadde lyst å redigere andres eh, bidrag, for det var den andres bidrag. Jeg har på tidligere lærersamlinger også pek på dette med elevrollen og elevenes forventning og det eksempelet men jeg om hva slags forestilling den eleven har om skole. Er skole et sted hvor hver enkelt elev individuelt sett liksom leverer fra seg eller viser hva man står for eller er skole et sted hvor man sammen blir klokere og sammen utvikler kunskap. og jeg tror at du ved dette har vist oss det siste jeg tror det er en del av det prosjektet du viser her, at her skal elevene bygge på hverandre og, og sammen utvikle uh, forståelsesystemet, ikke det? Mm. Hvis jeg skal altså kommentere, hadde vi nå vært et privat firma som skulle selge samtaler, så ville du som MPT kanskje at dette her var et reklameframstøtt. Vi har i dag snakket egentlig mest om dialogisk undervisning den siste timen, hva det rommer, og samtaler er en mulighet for å skape dette som Kjersti blant annet har vist oss. Det du kan vite er at samtalen er gratis og den er reklamefri. Det er ikke sånn at du får syv tavler gratis og så må du betale for mer. Så den kan du absolutt bruke. Husk at dere må ha en databehandleravtale, og det er Universitetet i Oslo som står for det, så hvis dere i kommunen deres ønsker å bruke samtaler og ikke har en databehandleravtale, så ska dere ta kontakt med samtaler av miljø Universitetet i Oslo, og så får dere det ganske enkelt, og da vet dere også hvor de dataene som elevene skriver inn, hvor de på en måte lagres. Vi har ikke sagt så mye om det, men det er også en vesentlig faktor i denne sammenhengen.